Στην πεδιάδα του Σκάνε, στη Σουηδία, δύο νέοι άνθρωποι αναμορφώνουν την παραδοσιακή γεωργία. Μετέτρεψαν έναν άδειο αχειρώνα, στον οποίο κάποτε εκτρέφονταν χοιρινά, πρόβατα και αγελάδες, σε ένα εχθιοτροφείο με την επωνυμία γκάρτσφίσκ. Αυτά τα ψάρια με τα χαρούμενα χρώματα προέρχονται από την Αφρική και σήμερα συμπεριλαμβάνονται στα πιο περιζήτητα ψάρια στην Σκάνε, καθώς προσφέρουν μια βιώσιμη αναλλακτική λύση στις συνηθισμένες ηχθιοκαλλιέργειες και στα απειλούμενα άγρια ψάρια. Τα πιο διαδεδομένα εδόδημα ψάρια, όπως ο Σολωμός, είναι αρπακτικά ψάρια, αλλά τα είδη Garts Fisk είναι παμφάγα και μπορούν αρχικά να εκτρέφονται με φυτικές τροφές. Ο καλλιεργούμενο σολομό δεν είναι τόσο ανθεκτικό και συχνά χρειάζεται ιατρικέ επεμβάσεις. Ο σολομό καλλιεργείται ω επιτοπλίστων σε κλουβιά στην ανοιχτή θάλασσα και έτσι υπάρχει κίνδυνο ασθένεια, θρεπτικά συστατικά και αντιβιωτικά να διαφύγουν στα περιβάλλοντα ύδατα. Επιπλέον, ο σολομό χρειάζεται θαλασσινό νερό και ω εκ τούτου το νερό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καλλιέργειε. Αντίθετα με τα ψάρια γλυκού νερού τη Γκάρτσφίσκ, εδώ φιλτράρονται τα απορρίμματα των ψαριών. 95% του νερού. Επιστρέφει και πάλι στο σύστημα, ενώ το νερό, που είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, χρησιμοποιείται ως λίπασμα στη γητνιάζουσα καλλιεργήσιμη γη. Ο Μίκαλ και ο Γιώχαν ίδρυσαν την επιχείρηση το 2013. Αρχικά, χρειάστηκε να εκπονήσουν ολόκληρο σχέδιο υδατοκαλλιέργεια και γεωργία μέσα από μια σειρά δοκιμών και λαθών. Σήμερα, κερδίζουν βραβεία και εκπροσωπούνται και σε σούπερ μάρκετ και εστιατόρια. Επειδή αυξάνεται η ζήτηση για βιώσιμα ψάρια ηχθειοτροφίου σε διεθνές επίπεδο, οι επιχειρηματίες θέλουν να αναπτύξουν περαιτέρω την επιχειρηματική τους ιδέα και να την αδειοδοτήσουν. Σε συνεργασία με αγροτικές σχολές ή και διάφορα πανεπιστήμια, οι Μίκαλ και η Γιώχαν μαθαίνουν στους μαθητές τους το δρόμο της υδατοκαλλιέργειας. Η πρωτοποριακή επιχειρηματική ιδέα του Gards Fisk θα μπορούσε να είναι ένα μελλοντικό μοντέλο για πολλούς αγρότες στην Ευρώπη, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια κρίση στον αγροτικό τομέα.